Sičušna, slatka i vrlo dobra Mops pasmina pasa slovi za jednu od najboljih za djecu. Želite li vidjeti slike i karakteristike Mops psa? Znam da želite i upravo zada ste ovdje, zar ne? Pa krenimo s karakteristikama Mops pasmine pasa. Prva karakteristika, težina. Mužjaci Mopsa teže od 6 do 9 kg. Ženke Mopsa teže od 6 do 8 kg. Drugo, visina. Mužjaci odraslih Mopsa visoki su od 30 do 36 cm. S druge strane ženke Mops psa narastu od 25 do 30 cm. Koliko dugo žive Mops psi? Treće, životni vijek. Mops psi žive od 12 do 15 godina. Kakav je karakter Mops pasmine pasa? Četvrta karakteristika, karakter. Karakter Mops pasmine pasa je izuzetno dobar za djecu, obitelji i čuvanje u malom prostoru. Radi se o malim, mirnim i dobrim psima koji ne laju bez prevelikog razloga. Mops psi su prijateljski nastrojeni prema svima, šarmantni, poslušni, pametni, razigrani, tvrdoglavi, druželjubivi, tihi i pažljivi. Dakle, mops pas će biti sretan ako ga odvedete van, ali također neće imati ništa protiv ako ćete ga ostaviti na kauču da spava cijeli dan. 5. Karakteristične bolesti pasa. Mops psi imaju problema s bolestima oka. Oči mopsa ranjive su na suhoću i nastajanje čireva na očima. Također, mopsi su ranjivi na preveliku hladnoću i vrućinu. Šesta Karakteristika, briga su aktivni psi i vrlo rado će se cijeli dan izvažavati na sofiji. Kako biste održali psa zdravim potrebno je barem jedno dnevno odraditi hodanje ili igranje u parku. Sedma karakteristika, hrana za pse. Slaba aktivnost mop psa čini ga podožnim prekomjernoj težini. Također vole puno jesti tako da je potrebno pripoziti na količinu kalorija koje psiću nese tijekom dana. Osmo, dresura pasa. Mops psi su malo tvrdoglavi što može uzrokovati probleme kod dresure. Ipak, radi se o psima koji žive do udovolje vlasniku, obožavaju biti u centru pozornosti i zato ih je lagano dresirati. Dresiranje mopsa zahtjeva. Poznavanje tehnika dresure pasa, suzdržavanje od korištenja previše poslastica, emotivno suzdržanost vlasnika i odnošenje prema psu s poštovanjem. Ukratko, Mops svići bit će najsretniji na svijetu kada ćete biti uz njih, posvećivati im pažnju, te kada će oni moći udovoljiti vama. Samim time pogodni su za djecu, obitelji, životu, stanu i malom prostoru. Pogledajmo sada slike Mops psa. Slika štenca Mops psa. Slika odraslog Mops psa. Slika starijeg Mops psa. Želite li vidjeti više?